Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός ή τουλάχιστον γεννιέται έτσι. Στην πορεία όμως αρχίζει να αφομοιώνεται με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, και να γίνεται ένα με αυτού, να μην ξεχωρίζει. Κάνει τα ίδια πράγματα με του άλλου, βλέπει τα ίδια πράγματα με του άλλου, διαβάζει τα ίδια πράγματα με του άλλου, τρώει, πίνει, φοράει τα ίδια με του άλλου. Και κάποια στιγμή καταλήγει να σκέφτεται τα ίδια με του άλλου και να λέει τα ίδια με του άλλου. Όσοι με γνωρίζουν έστω και λίγο θα ξέρουν ότι γενικά συνηθίζουν να κάνουν τα πράγματα με λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ξεχωριστό τρόπο. Και δεν είναι εύκολο να ξεχωρίζει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από αυτά για τα οποία έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο να κάνουμε. Κάτι που θα ήθελα να περάσω στο παιδιά μου είναι σκεφτείτε διαφορετικά, κάτι διαφορετικά και να είστε διαφορετικοί. Να είστε μοναδικοί. Μπορεί να διαφωνούν πολύ μαζί σας, αλλά θα σας παραδέχονται που καταφέρετε να είστε μοναδικοί, που καταφέρετε να είστε ξεχωριστοί. Και σίγουρα δεν θα μπορούν να σας αγνοήσουν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή.